رأت في صحيفة عربية مقالا من ضمنه إذا كانت الحكمة من الزنا عدم تضييع الأنساب وعدم إفشاء العداوة والبغضاء وما إلى ذلك وإذا كان هناك حبوبا لمنع الحمد ورضا من الطرفين ولم يكن هناك أي مشكلة فما المانع من الزنا هذه مقالة قرأتها فما الرد عليها أثابكم الله الأصل فيما حرم الله أنه يجب التزام وما أوجب الله يجب التزامه. أما قوله يعلم الحكمة هذا نور على نور خير إلى خير. فما حرم الله وجب تركه مطلقا. ولو لم يعلم الحكمة. ولو علم أن الحكمة التي يعلمها منتفية في ذلك. يجب يلتزم بما حرم الله عليه كما يلتزم بما أوجب الله عليه. والله حرم الزنا قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولم يقل إلا إذا كان ما تحمل أو إذا كان كذا أو كان كذا. بل حرمه وقال انه فات على فاحش سبيلا. الزنا حرمه الله ورتب عليه العذاب الاليم ومضاعفه العذاب وهو في النار لما يترتب عليه الشر الكثير و... ووجود بعض النوادر التي يظن يظن صاحبها ان لا يترتب عليها ما ما هو معروف من عواقب الزنا لا قيمه لها. فالاعتبار بتحريم ما حرم الله سواء جاءت الاشياء تبع عليها او لم تحصل. فيجب الالتزام بما حرم الله البعد عن ما حرم الله والحذر من ذلك ولو فرضنا ان تلك الحكم التي نص عليها العلم لا تاتي ولا تقع لو فعل ما حرم الله عليه نسال الله العافيه. <تصفيق> فالواجب والالتزام بترك ما حرم الله وخير ما اوجب الله مطلقا ولو ظن انها لا تحمل ولو ظن انها تعطت الحبوب ولو ظن انه ليس هناك احد يكون بينه وبينه شحنا كل هذه ظنون لا وجلها والحكم لا يتعلق بها. الحكم يتعلق بالعلاج بالتحريم ووسائله، فيجب الحذر من الزنا ووسائله مطلقا، هذا هو الواجب بإجماع المسلمين وبالنص القرآني ونص السنة